بلکی قبل از اون وجود نداره ولی یا جنسیس. اگر بلک دو دست بشه هشون بلک هم متقابلا تغییر میکنه و هیچ کدوم از بلک بعدی معتبر نیستن چون دیگه هشی که از بلک قبل به دستشون میرسه متور نیست از این اگر یکی از بلک کوچکترین کنه تمام بعد از اما برای جورگیری از دست فقط استفاده از هش کافی نیست امروزه کامپیوترها خیلی سریعاند و میتونند در هر ثانیه صدها هزار هشت رو محاسبه کنند بنابراین امکان تغییر یک بلک و محاسبه هشت تمام های زنجیره بنی معتبر شدن مجدد یک بلوکچین وجود داره پس برای جلوگیری از این مشکل بلوکچین از سیستم اثبات انجام کار استفاده میکنهد که با وجود اون ها با سرعت کمتری شکل میگیرند مثلا در مورد بیت کوین، حثبات لازم برای اثبات انجام کار و افزودن یک دا که جدید به زنجیره ن به دهدیه به طول میکششه این مکانیزم به کارو خیلی سخت یه تقریبا غیر ممکن می کنه. چون اگر که یک بلاک دستکاری بشه لازمی که فرینده زمان برای اثبات انجام کار برای تمام بلاک های بعد انجام بشه از این رو امنیت بلاک به این بستگی داره که تا چقدر از هش کردن و مکانیزم اثبات انجام کار خوب استفاده میشه یک عامل مهم دیگه هم در حفظ امنیت بلکچین نقش داره. شبکیه بلکچین توضیح شده است. و به جای استفاده از یک نهاد متمرکز برای کنترل زنجیره، از یک شبکیه همتا به استفاده میکنه که همه میتونن به عمل حق باشن. وقتی یک نفر به این شبکه اضافه میشه، یک کپی کامل از بلکچین در اختیارش قرار می‌گیره. این گره یا نود میتونه با استفاده از این کپی، صحت اطلاعات دریافتی رو در حالا میریم سراغ اینکه طولی دیگه بلاک جدید چه اتفاق میفته؟ بلک به حاضر در شبکه فرستاده میشن. سپس هر نوت برای اتمینان از بررسی دستگاری وقتی همه چیز بلاک بررسی شده رو به بلاک چین خودش اضافه میکنه. همه نوتهای روی این شبکه یک توافق رو شکل میدن که کدوم بلک ها معتبرترن و کدوم ها نه. بلک که دستگاری شده میشن، با توافق همه رد میشن. بنابراین اگر کسی بخواد یک بلوک رو, رو روی بلاک دست کردی کنه یک رو هم با فرایند زمان برای اثبات انجام کار تغییر بده و کنترل بیش از 50% درصد این شبکه یه هم تا به هم تا رو به دست بگیره. اون موقع این بلوک حق شده دیه مورد تعییده. پس میشه گفت که تقلبای این تقریبا غیر ممکنن. بلکچین مدام در حال تغییر و تحوله سعه قرارات های هوشمند از جمله تحولاتی که به توزهی رخ داده. این قدر ها برنامه هستند که روی بلاک جین ذخیره شدن و تبادل خودکار کوین ها مورد است به سرعت توجه عموم مردم رو به خودش جلب کرد. خیلی زود بقیه متوجه شدند که این فناوری میتونه در زمینه های مختلف دیگه مثل ذخیره سمابه پزشکی ایجاد یک دفتر ثبت از و جمع مالیات استفاده بشه. برای کسب اطلاعات بیشتر خب ببخشید این صدا دیش... مقداری صدای ضعیفی داشت و من دیگه کارش نمیتونستم بکنم به همین خاطر در این مشکل رو برخورد کردیم حالا سعی کردم که کلا این موضوع شما اه... که مثلا داستان اون بلاک جنسیس چیه و خدمتون هر شود که خب من برگردم به تاریخ چه اینجا استارت بکنم خب اه... ببینید توی این دوره من پیشناهات کرد یعنی جزء اون سر فصلمون هست و مزایای این دوره که من بالغ بر 200 ساعت محتوای کمک آموزشی به شما میدم. خب اینجا رو نگاه کنید wwwaparatcom این لینک هم جناب مهندس یوسفی زحمت بکشین اینو توی این قسمت لینک ها بزنید دوستان هم به کانال یوتیوب مراجعه بکنن هم به به این خدمتون ارش شود، آپارات توی این قسمت کلی مباحث مرتبط با بازارهای مالی هست هم تو روی تحلیل تکنیکال کلی همش هم رایگانه تو یوتیوب هم همش رایگانه که شما بتونید از اینا استفاده بکنید ما حالا یه خوردم عادت داریم مشق بدیم به خاطر اینکه دوستان این پنج و جمعه رو همینجوری نگذارونن دیگه خ جسارت نباشه ولی میخوام که نهایت خیلی دوست هم نهاییت اطلاعاتی میدونم و به شما منتقل کنم. خب حتما چیزضا ببینید و ضمننا یه پیشنهادی دارم اینکه اگر یه گروه روی واتساپ یا روی تلگرام درست بکنید من یه سری ویدیو هایی که حالا از جای دیگه میبینم مناسبه میذارم هم سوالاتون رو اونجا میتونید مطرح بکنید که من تایم کلاس رو برای سوال جواب سوال ندارم. اونجا میتونم جواب بدم. اگر روی تلگرام باشی که خیلی راحتتر من این ویدیوهایی که از قبل ساختم اون چیزایی که به دردتون میخوره سری براتون میفرستم اون تو لینک یوتیوب هم که می بعد از این روش های خاص استفاده کنید تا بتونید دسترسی به اطلاعاتش داشته باشید و خب محتوا با ارزشی هم اونجا به اشتراک گذاشته شده، یه سری آدم های پیشرو این را من بهتون معرفی میکنم که تحلید های خالی از لط نیست که حتماً مشاهده کنید. اگر یکی از دوستان زحمت این که، یه گروه تو روی تلگرام درست کنه، بغیرا اطر بکنه. از جمله تلفن من که همون 09373747014 هست که سوالا رو دوستان اونجا مطرح بکنن، من هم به همه سوالات جواب میدم و ضمن زم... زم... این گروه میتونه باشه آنگوین ما بریم جلو این سیزده 14 نفری که تو کلاس هستن سوالاتشون اونجا مطرح کنن، از همدیگه میتونن کمک بگیرن، چیزای جدیدی یاد اونجا شیر بکنن. و گروه هم نمیخوایم شلوغش بکنیم یه گروه دو سه هزار نفری که 24 ساعت بخون اطلاعات بدن دیدیم بعد یه مدتی دادن حل میشه دیگه از این گروه ها لفت میده این گروه ها فکر می کنم اگه یکی زحمت بکشه تلگرام بهتره آقای حقیقی حقی... ببخشید اگر شما زحمتش رو میتونید بکشین یه شماره تلفنتون بذارین دوستان به شما پیام بدن عدشون کنید یه پرایوت گروه گروپ درست بکنید که همه اونجا با هم باشیم که بذین سوالات جواب بدیم و ازش نوایت استفاده رو ببریم خیلی ممنون ممنون متشکر حالا این رو انجام بدید بله آقای حقیقی عقیقی ببخشید آقای علی عقیقی تلفنشونو گذاشتن دوستان بردارن بهشون توی تلگرام پیام بدن یه گروه توی تلگرام درست میکنن که فقط خودمون هستیم قرار نیست از این چهارده نفر کسی اضافه بشه که حالا بتونیم اطلاعات رو هم تبادل کنیم تاریخچه بیت کوین هم که حالا ما فیلمشو دیدیم ببینید 18 آگوست آگست 2008 یه دامنه ای به نام بیتکوین ڈات کام صفت میشه 31 اکتبر اون مقاله میاد که ساتوشی میزنه که چجوری میتونیم ارزش رو همتا به همتا منتقل بکنیم سوم جانویه 2009 هم بلوک آفرینش یا همون جنسیس بلوک اون بلوک اولیه بود که هشش مال خودشه چون بلوک دوم هشش مربوط به بلوک اول بلوک سوم هشش مربوط به بلوک دوم بود اون ایجاد میشه و آخرین نفری هم که با ساتوشی ناکوموتو در ارتباط بوده حالا یه ویدیو در مورد اون هم خواهیم دید اولین قیمتش 1309.03 بیتکوین معادل یک دلار بوده اولین تراکنش هم بین ساتوشی و حالفینی میخوره که این حالفینی آخرین نفری بوده که در ارتباط بوده با این برادر و اولین تراکنش هم 22 می همون رفیق پیزا بوده. ده هزار تا رو داده الان میبینید واقعا چه سوزشی داره پپرونی بخوری با این ده هزار تا و یه همچین خبتی رو کرده و پیتزا خورده و روز کوین بیتکوینی شده بیت شبکه بلاکچین بیتکوین فقط در صورتی میتونه حک بشه و یه بلوک جدید و تقلبی توش وارچه که یک نفر یا گروهی متحد بتونن کنترل 51 درصد شبکه رو داشته باشن که بتونن یه بلوکی مربوط به خودشونو بذارن و سریع تو اون 10 دقیقه بیان چیکار کنن تایید پروف اوف ورک بکنن و اون رو یعنی اون کوین رو به اسم بیت بزنن توی شبکه این اتفاق احتمالش خیلی خیلی کمه و همین هر روز داره ماینرها اضافه میشن توی بازی و این بازی بسیار بزرگه تو قسمت ماینینگ یه،, یه صحبتی هست ایرانی ها مثلا چقدر از سهم این بازارو دارن یه آدرسای غلطی داده میشه که من بر اساس اطلاعات آماری وبسایت معتبری لایو بهتون میگم چقدر ماینر وجود داره نقطه دیگه مهمی هست بعد تازه اینا رفتارهای فصلی هم دارن که باعث میشه به با اون تحلیل فاندامنتال سر قضیهش اش مثلا قشنگ با هم بس کنیم یه تیکه هم دلار از طلا و سنگ آهن بهتون میگم که این رفتارهای پترن مانند چه میتونه به شما کمک کنه تو گین گرفتن و بحث توان پردازش بالای کامپیوترهای پانتومی که میگن اون میتونه تو اون ده دقیقه بیاد اینا رو اون حشاره پیدا بکنه و به قول معروف بتونه این قفل رو بشکنه و خدمتون از بلاکچین بیت رو با مشکل مواجه کنه که حالا یه تئوریه بعد ببینیم که این کامپیوتر کوانتومی واقعا میتونه همچین کاری انجام بدن یا نه من توی صحبتام بارها از ارز دیجیتال و رمز ارز استفاده کردم میخوایم ببینیم کدومش صحیحه کریپتوکارنسی هیچش هیچ واژه دیجیتال نداره ما دیجیتال کارنسی داریم که ازش به عنوان استیب... حالا مثلا مثل پرفیکت مانی و ویب مانیه اینا پولایی هایی هستن که کاربورت هایی متنموی توی این یه فصل در موردش میخوایم صحبت بکنی ببری بیرون با صرافی خارجی که بهتون میدم با کمترین قیمت تبدیلش بکنی به پرفیکت وب ویب مانی پرفیکت مانی یا دلار تطر یا هر کدوم از این استیبل کوین ها دارید یه ریش تو ایران به یه صرافی ایرانی بفروشی و سود بگیری اینا اون فرصت‌های آربیتراژی که توی بازار وجود داره بعضی موقع هم به وجود میاد همیشه نیست و ازش میتونید نهایت استفاده رو کنی حالا این ارز دیجیتال دیگه شده غلط مصطلح من وقتی می‌خوام بنویسم اگر ننویسم ارز دیجیتال بنویسم رمز ارز از نظر هشتکی و رنکینگ گوگل میام در صورتی که دارم یه رو میگم دیگه لاجرم همه داریم از این استفاده میکنیم ولی بدون آگاه باشید که واژه صحیحش ارز رمز نگاری شده یا رمز ارز هست ولی خب به غلط دارن از ارز دیجیتال استفاده میکنن و این غلط مستلح رو من هم دارم استفاده میکنم اما میدونیم که معل کریپتوکارنسی پول دیجیتال پول مجازی رمزینه رمز پایه و ارز مجازی نیست اینها معادل هستش که شما می تو ادبیات کریپتوکارنسی و توی اتمسفر این بازار داره استفاده میشه خب همونطور که گفتم پشتوانه پا دلار بعد از جنگ جهانی دوم شد طلا و بعد نیکسون 1971 در 1970 زد زیر همه چیو کلان شد پول پول فیات و هر روز همین ارزشش داره کم و کم و کمتر میشه و میزان بدهی امریکا داره بالاتر میره قطع بکن یکی از شاخص که تاثیر داره من یه ویدیو توی یه آGdفی ویدیو بلند بیش از یک دقیقه توی چیز گذاشتم آGفی ثروتی یا توی اینستاگرام گذاشتم در مورد عوامل رشد قیمت بیت کوین میگن که مثلا اون بسته کمک، کمکی بود که بابت کرونا میخواستم بدن که حالا بعد ترامپ گفت نه کنگ اول تصویر کرد بعد ترامپ گفت نه حالا رفته تو این دعواها که هم کنگ تایید کرد یه خورده کمکت بیت کوین بره بالا. این بازخرید میدونید ما توی بازار بورس ایران امکان ها امکان بازخریدشون ندارن به جز مثلا این بانک انصار این بانکایی بودن که ادغام شدن شرایطی خاص داشتن اجازه ندارن سهم خودشونو بخرن اما خب این استثنا قائل شد برای اینا که سهمشون جمع ششون ادغام می‌شدن تو سپه و شد سپهینووی